Da har jeg den glede å ønske velkommen til FIKS sitt tredje webinar denne våren 2020. Vi har hatt to tidligere webinarer. De handler om elevaktive undervisningsformer og vurdering. Du finner på vår YouTube-kanal. I dag er temaet hva forskningen kan si oss om den situation vi har vært oppe i. Og dere ser här at vi har med oss flere forskere, både fra Inland og utland. Og aller først, før jeg programmet, så har jeg lyst å presentere vår to norske forskere som jeg har med. Skal jeg presentere de engelske senere. Marianne Haglia fra Høgskolen i Østfold. Velkommen. Du ska få lov å si mer om både det som skjedde på denne Facebook-gruppa som svært mange kjenner, Corona-dugnad for lærere. Og så skal du si litt om en undersøkelse som du gjennomførte der. Og Siv Fjørtøft fra Sintef, Trondheim, velkommen. Dere har gjort også en undersøkelse som du ska se si noe om. Fint at du är med. Takk. I denne første delen av webinaret så skal vi prøve å gi en oversikt over ulike sider ved det som har skjedd. Og det henter vi både fra forskningsprosjekter, som har skole som ett av flere temaer, men vi henter også selvfølgelig fra forskningsprosjekter, ofte utført av utdanningsforskere, som da er opptatt av utdanning. Og jeg skal nå dele skjermen med dere igjen, slik at vi kan se videre på noen av de tingene som ska se. Marianne Hagløya og Siv Fjørtoft er altså allerede presentert, og så kommer jeg tilbake til Dawn Hathaway, Jonas Linnroth og Julian Sefton-Green will hear more about you and also your research in part 2 of this webinar. But the first part is in Norwegian. Og da skal jeg begynne med rett og slett det vi har kalt for den digitale grunnmuren i norsk skole. I FIX har vi arbeidet uh, ved lengre tid med å lage en liste over først de 50 største kommunene i Norge, og deretter de 100 største kommunene i Norge, og ikke minst hvordan de var rigget med å gi en digital enhet til hver enkelte led, det vi ofte kaller en-til-en-klasserom. Den viser at nesten en halv million elever i norsk grunnskole går på skole i de 100 største kommunene. Dette utgjør altså 81 prosent av alle elever. Så når vi da har undersøkt nå de 100 største kommunene så er det godt over 80 prosent av elevene som er der. Og i disse kommunene så har fikk samlet dataopplysninger om elevene det siste året. Og utenfor det så har vi altså funnet ut at det er slik at over halvparten av disse hundre største kommunene i Norge har full 1-1 dekning og hadde det i mitten av mars. I tillegg så har en rekke kommuner 1-1 for en majoritet av levende. Altså det betyr at mange kommuner hade full 1-1 dekning, mens under halvparten av kommunene også hadde 1-1 dekning, men den var ikke for absolutt alle elever. Så totalt er den digitale dekningen, for å det det, 78 prosent for elevene i disse kommunene. Dere kan studere i detalj eh, denne siden over de 100 største kommunene i Norge eh, på fiksine sine hjemmesider. Vi legger ut hele listen där og mer og opplysninger knyttet til. Vi skal se på to undersøkelser først. Den ene er Senter eh, eh, for forbruksforskning, SIFO som publiserte en undersøkelse for bare syv dager siden. Der spurte de foresatte om hva slags type digitalt utstyr man brukte under den digitale hjemmeskolen. Og som dere ser her, så har man ikke alder på elevene, men man har alder på de foresatte. Det var 214 totalt, og blant disse så ser det at særlig de som er mellom 40 og 60 år, og da antakeligvis har en overvekt av elever på ungdomsskoler og videregående skoler. De bruker i veldig stor grad skolens PC og nettbrett, mens dette er mindre utprettet blant de forutsatte som er i alderen 18 til 39 år. Og dette stemmer jo ganske godt med det bildet som vi har tegnet ved de 100 kommuner. Og så lyst til å vise en oversikt til, fordi at i samarbeid med Feide så har jag fått uh, rett og slett alle innloggingsdataene, och det är en topp här och alle som har vært involvert i allt det som har skjedd det siste, vet jo den toppen den heter mandag 16. mars. Vi har logget ikke mindre enn 1,4 miljoner mennesker sig in på Feide, og det er alltså de tallene hentet ut for lærere, og elever i norsk grunnopplæring. Det er slik ved feilinnlogging at du kan bli registrert to ganger i løpet av en dag, og du blir også på nytt registrert hvis du går in i en ny eh, nytt læremiddel. Slik at det er klart at tallet her er høyere enn antal personer, men hvis vi ser på vad som skjedde før 16. mars og vad som skjedde etterpå, hvilket nivå det la seg på, så er det helt klart at feideinnlogging, altså antallet elever som jobbet digitalt opp imot feide, økte med et sted mellom 30 og 40 prosent fra 16. mars og utover. Jeg sa at jeg skulle si noe om generelle undersøkelser innledningsvis. FAFO har jo tidligere arbeidet med noe de kaller digitale skillelinjer, og der viste man at digitalisering av undervisning ikke nødvendigvis skaper sosial utjevning mellom elevene. Vi har også nå gjort en ny undersøkelse. Her er det 349 av de tusen som har svart i perioden 14. til 21. april som har barn i grunnopplæringen. Og 8 av 10 av disse sier at undervisningen har gått väldigt bra eller ganske bra. SIFO, som jeg nevnte og som jeg viste en slide fra innledningsvis, de har også gitt ut rapporten digitalt koronaliv. Dere finner den lett ved å google. Voksne her har barn i grunnopplæringen av de tusen som har spurt. Undersøkelsen har gjort i den første uka i april. Og der er en slags hovedkonklusjon og overskrift at man mestrer hjemmeskolen godt. Men alle dere som sitter her nå og hører på og som har erfaringer enten personlig eller har lest andre undersøkelser, vet at disse undersøkelsene blir litt grovkornet. Og hvis du ser også på en sånn undersøkelse som... Dette här hvor man prøver å variere litt om hvor godt det har fungert, så ser vi jo at tallet stiger utover. At de som på en måte er foresatte i den høyeste alderen, og vi kan forvente at de har de eldste barna, Där har det fungert bäst. Så vi tar med oss denne foreløpige konklusjonen, at det er stor variasjon, men at det har kanske fungert noe bedre for de eldste barna än de yngste barna. Kanskje ikke så mye nytt under solen for mange av dere som nå ser på. Derfor har jeg lyst til gå til en insider, og det er deg Marianne Haglia. Du har sagt ja til å være med, og det er jeg veldig glad for. Du er med også fordi at du sitter i den posisjonen, at du både er ved en høgskole og du har helt centralt med lærere over lång tid i det som ble det stedet lærere traff hverandre på Facebook, nemlig koronadugnad for digitale lærere. Kan du aller først eh, si noe om som skjedde de første par ukene i den Facebook-gruppa og hvordan det var å fasilitere den gruppa sammen med de andre som du jobbet med. Du har jo allerede nevnt 16. mars. 11. mars opprettet vi gruppen og i løpet av to døgn hadde vi 30.000 mennesker inne. Jeg har aldri hørt om en, en Facebook-gruppe som har økt så fort. Jeg modererte døgnet rundt de to første ukene. Folk var han alltså vi handlade och visste nöraktiva att det skulle ha väldigt många fra at de frågade vad kan jag bruka till det vad kan jag bruka det hur gör jag det hur tant vi kan knapptrycka på er det noen som har så det var en gruppe för og och Det var jättegøy men det var hode og hale och armar och ben. <laughs> Så fikk man altså godt over 60.000 i denne gruppen når det hadde gått noen uker. Og så brukte du noe din tid også på å lage en undersøkelse, som på en måte fredag var det i hvert fall i starten, prøvde å oppsummere litt, det du fikk liksom de, si, de ferskeste data nesten live. Er det mulig å si noe ut fra den undersøkelsen, men også ditt inntrykk generelt om vilken funksjon denne Facebook-gruppen hadde for lærere i 8 åtte-ti ukene nå? De, det, det var et sånn halvstrå for en god del mennesker. Det var et sted hvor de kunne spørre om alt. Det var lav terskel for å spørre. Du kunde komme inn og spørre om helt sånn, de sa å nå spør jeg om noe dumt, men de turte å spørre. Vi hade lærere som meldte sig på Facebook for å nå denne gruppen. Det så når skulle godkjenne medlemskapet så så at det er innmeldt 14. mars 20 og lærer. Så, så det, var, ja, det var rett og slett lærerne, hjalp lærerne og det var alt. Og jeg tror det var en trøst også for mange å kunne gå dit og for av og til så fikk vi litt sånn øh, Dette går ikke eller hvordan nå er jeg det eller ja. Så det var rett og slett mennesker som var der for mennesker. Mm. Vill du si at funksjonen til denne Facebook-gruppen endret seg noe? I løpet av, ja nå er det gått eh, to og en halv måned. Ja, det var jo veldig sånn starten, hva gjør vi? Og I starten var det veldig sånn teknisk. Etterhvert så ble det mer og mer metode, spørsmål. Flere fikk øynene opp for podcast for eksempel. I en morsom ting som dukade upp som jag egentligen hade sett nog seriöst för affär. Det var eh uh, sånn, uh, ja, plyst hur ska jag Ja, jeg kommer tillbaka till det. Men det var mange olika typer metoder då, som escape room <laughs> som var lite morsomt och fler ett grepptake så, grep så var, de de delte såna morsom ting så, men så kom påske. Då hade det varit sån folk var helt utslitt, inte sant? Jag hade mitt egne barn og, barn på, på Zoom og det var liksom alt på en gang, uh, og, og da etter på, altså i påsken så liksom landa ting litt inne på Facebook-gruppa, det var litt sånn diskusjon politisk og litt sånn, uh, og vi måtte ha en diskusjon på hva er det gruppa egentlig skal være på, skal vi, vi tilate politikken inn her, så da landa vi på at nei, dette er et lærer for lærere, uh, og etter påske så var det en helt annen ro, da hadde liksom Hele gjengen bare landet, detta fikser vi, vi fortsetter sånn som vi har prøv, gjorde før påske. Og resten vet dere selv, nå er jo skolen begynt å åpne igjen. Ja. Tusen takk til deg Marianne, det er veldig gøy å høre det fra noen som sitter på innsida, och som jeg også har hørt med andre som har facilitert i gruppa, altså, det var en 24-7 jobb rett og slett de første døgnene. Jeg sa innledningsvis at vi skal se også på de undersøkelser som er gjort av skoleforskere. Da har det de altså stilt spørsmål knyttet til det som har skjedd med den digitale hjemmeskolen eksplisitt, og ikke spørsmål om hjemmekontor eller hvordan man har ordnet økonomien og andre ting. En av de virkelig store undersøkelsene er en undersøkelse som forskere på Universitetet i Oslo og Oslo METT har gjort. De har, for å ta foresatte delen av det, over 4500 foresatte som har svart. De har stilt spørsmål i perioden 20. til 27. april. Og I undersøkelsen viser det sig at ungdomsskoleelever fikk mye tettere oppfølging og var i direkte kontakt med læreren sammenlignet med elever på barneskolen. Og det som overrasker kanske forskerne mest, og som det var sagt på i Aftenposten <går> et par siden, det var at 54 av foresatte til elever på småtrinne, 1-4 altså, sier at deres barn hadde kontakt med læreren to til tre ganger i uka, eller sjeldnere. Og her var altså kontakt det som man forstår som samtal med lærere, enten muntlig eller skriftlig. For eksempel via chats på læringsplattformen, digitale videomøter eller sms og telefon. Og denne undersøkelsen er av professor Kirsti Klette og professor Marte Blikstad Balas, begge vi i og så forsker Astry Roe også i LSS Universitetet i Oslo som står bak sammen med Cecilia Pedersen Dalland fra OsloMet. Det blir mer å lese om denne undersøkelsen finner en lett ved å enten google disse forskerne sine navn eller ved å se på et senter som heter Kvint som du lett finner på universitetet sin side. Vi skal gå videre til en av de andre skoleforskerne, og det er dig Siv volsen Fjørtoft. Du er ved Sintef Digital, og du har arbeidet mye med den digitale skolen, fordi at du hadde sammen med dine kollegaer ansvaret for monitor, som er altså undersøkelsen som skal på en måte ta temperaturen på digitaliseringen av skolen. Og den rapporten den kom i fjor høst, men nå har dere gjort en undersøkelse blant lærere, og der eh, ser dere på en rekke ulike ting, og jeg tänkte at du skal få lov å snakke oss gjennom noen av de funnene. Det hadde en eh, førsteside i Dagsavisen for eh, noen dager siden, eh, og det går an å finne da, noe om det også. Der, og så kommer det selvfølgelig med rapporter og sånne ting. Jeg skal bare skynde meg si du får ordet at eh, Bjørn Bolstad er eh, også med oss som en slags producent. Det går an å skrive i denne Q&A-delen, hvor man også kan sette, sende oss et spørsmål. Og sånn sett så kan han svare underveis og så kan vi se om vi får tid helt til slutt til å ta opp spørsmål. Så er heller ikke det glemt. Men Siv, dette er en av de tingene dere så på, nemlig hvilke digitale resurser lærerne brukte perioden med hjemmeskolen. Vad fant det?, Ja, det stemmer det. Vi lista opp en rekke ulike resurser som vi Utifra blant annet monitorundersøkelsen som du nevnte i fjor har tidligere kartlagt den type læringsressurser som lærere typisk bruker i undervisningen. Og jeg spurte også litt om live og ikke live undervisning, altså det med å gjennomføre undervisning synkront eller asynkront. Her er det masse tal som kan se, men vi kan se si her att i blott där då där har det visat hur många lärare andelen av lärare som har svart, svart att de har eh brukt de här olika resurserna dagligt. Eh och vidare ukentligt, skildnar ukentlig, eller eh, gult visar hur eh, många som ikke har brukt olika resurserna. Eh men daglig, där har vi satt en liten stjärna bak för att det är också så sånn att alla lärare har daglig undervisning. Man kan ju jo jobba deltid eller eller all andra varsöka inte ha dagundervisning eh så de som, også, som har brukt de här resurserna omtrent varje de har haft en undervisning då att de kunde också kryssa för dagve. Och da ser vi att 65 av lärarna har svart att de har haft en en eller annan form for live undervisning. Vi har brukt Teams, Meet, Zoom eller liknande med lärarna sina varje dag. Men vi har ikke spurt noen ting om innehåll eller kvaliteten på den undervisningen, så vi vet jo ikke om det er en tominutters økt for å si hei og sette i gang en time og si at hei, i dag vil vi at dere ska jobbe med det som står på Ukeplan eller om det er en hel leksjon om frigjøringer eller noe annet relevant, ikke sant? Så det kan være hva som helst, og ja, i motsetning til, de funnene som du snakket om i sted fra UVO och det som står i Aftenposten om det här yngste elevene og kontakt med lærere, så har det, eh, det her gjelds alle lærere, da vi har spurt lærere fra, fra grunnskolen og opp til videregående, så en, vi har fått svar fra 930 lærere der, men hvis vi ser kun på de lærere som oppgir og underviser på 1. til 4 så har 55% av dem også svart at de har en eller annen form for daglig live-undervisning. Så det er samsvar ikke helt, men sånn er de undersøkelser. Litt forskjellig fin. Og så ja eh är det ju sånn man brukar flera och flera har fått dyka upp kanske for att ha spurt vad har i skolan licens på for det är ganska många som har brukt det i eller kommuner köpte in av lärresurser. Eh som vi vet så det har det også varit en del för edtech-branschen som har kastat sig lite på i vid corona dugnaden och tillbjudit bruk gratis i den här perioden og det är en god del som också har brukt till resurserna. Men veldig få lærere har brukt sosiale medier, som Facebook och så videre. Det ser vi i guld, 65 prosent har ikke brukt det i det hele tatt. Og det har for så vidt uh, greit, for de har jo andre måter å kommunisere med elevene på. Men det är også en stor andel av lærere som ikke har spilt inn egne videoer, kanskje ikke er helt komfortabelt med det da, 38 prosent sier at de ikke bruker sånt. Uh, så det er jo mange. Det handler litt om det med flipped classroom, man kan spille inn et undervisningsopplegg på for forhånd å legge ut på en læringsplattform. Så altså, här er det mye å snakke om, men vi har ut all tid, så vi kan gå videre til neste, Øystein. Eh, så eh, spurte vi læreren om hvilke ulike læringsaktiviteter, eller læringsopplegg, som jeg kalte dette, de har gitt til, til elevene sine. Det eh, var litt sånn. Vi vill har att kalla undervisning så vi kallar det läroupplägg istället. Eh och här kunde man kryssa av för så mange som möjligt. Därme har vi och så har vi det arrangerat utifrån vem som fick flest kryss. Och omtrent alla flesta har i sigfölge lite olika former för uppgåvor som kräver skrivin på pc och eller nettbrett. Väldigt vanligt och alla elever får se fagliga videor eller lest tekster på spesifikke nettstider som læreren har plukket ut på forhånd. Også er det færre og færre som gir, gir aktiviteter som er mer sånn analog da, som krever praktisk arbeid eller, eller andre ting, men en relativt høyt andel der, og det skyldes nok at det er litt forskjell mellom trinn også. Og ja, da går vi videre. Ja, det er intressant siste, ja. Jeg synes det er interessant å høre av vad de tänker om elevenes faglige progression i perioden i hjemmeskole. Og den gråe delen av kaka at 35 prosent mener at progresjonen til elevene har vært som normal, som en normal situasjon. Mens like mange, 35 prosent, mener den har vært litt dårligere enn normalt, men også ser vi at hele 23 prosent vurderer Elevenes fag er progresjon som litt bedre normalt, og det synes vi er et interessant funn. Eh, nu skal det sies at vi har fått eh, ca. halvparten, rundt 400, har gitt noen kommentarer og noen fritekstsvar som vi ikke har hatt tid til å analysere. Eh, men veldig få vurderer elevene sin progresjon som vesentlig bedre eller vesentlig dårligere enn normalt. Da. Tusen takk, og det dette er jo også andra forskere som har sett på, dette med progression kom jo på en måte etter en stund ofte som sånn enkelthistorier gjennom sosiale medier og sånne men det er fint at dere har tatt tak i det, og jeg må bare legge till slik at vi er precise på det, altså vi gir noen indikasjoner her, alle dere som presenterer någon funn är altså de første liksom tingene dere har analysert, och da er det ikke ferdig vitenskap du publiserte funn vi har her, men det gir oss noen retninger til å tenke hva slags type som er viktig i det videre. Jeg har lyst å legge til også, for det fordi vi har gått litt åpent ut og, og spurt, er det noen som har undersøkelser? Og, og den här er litt interessant, det er fra Tysvær kommune. Det er faktisk nesten 2000 respondenter, og det er både foreldre, elever og lærere i samme kommune, gjennomført fra 20. april til 3. maj. Og her er det en del spørsmål knyttet til liksom det kreative og medvirkning og økt selvstendighet, og, og der er jo resultatene foreløpig veldig positive. Så må vi se da hvordan dette arbeides med når det skal analyseres videre. Ta med en liten undersøkelse også fra Bergensområdet. Det er Erik Årebrot en kollega som heter Lomsdalen, som har på en måte en del kvalitative data, som det der å snakke til veggen, som sikkert mange lærere har fulgt ved sånn liveundervisning. Og så er det veldig mange som er opptatt av elevenes psykosociale læringsmiljø. Vi FIX har det til med mange av andre vi har en undersøkelse, og alle de undersøkelser som er nevnt nå har altså utvalg som ikke er plukket av såkalt representative paneler, men det er utvalgene som har spredt på en måte undersøkelsen med en slags snøballeffekt, enten på sosiale medier eller gjennom kontakt med skoleeire eller andre. Det betyr ikke at når man kommer opp i veldig store antall, så, så er det kanskje ikke representativt og sånt. For det kan det være, men man bare vet ikke helt, og når det gjelder vår undersøkelse i FIX, så gjennomførte vi det i to omganger. Vi har et spørreskjema første og andre gang, og så inviterte vi bare de som var med første gang. Vi hade betydligt flere svar da i runde 1 med nærmere 600. Vi har noen temaer for undersøkelsen, og det er alt for mye å gå in på det nå, men jeg har lyst å bare vise kanske at det skjer noe med arbeidsformene, det skjer noe med de elevene som kanske er vanskelig å ramme in i skolens fysiske miljø fra før. De håper å si glipper enda mer ut nå, så er det mange lærere som savner også det digitale, nei, det fysiske klasserommet. Og så ser vi da at det er en del som velger selvfølgelig mer digitalt og, og mindre på papir i den perioden som har vært. Helt til slutt i denne første delen av webinaret så skal jeg bare spille ballen videre til noe som dere må følge med på, for det kommer flere undersøkelser. NIFU uh, har spørsmål til Skolenorge, og det er en undersøkelse som går uh, vart eneste halvår, men det er på tre ulike representative utvalg. Her representativ utvalg som er valgt ut over lang tid, og denne våren så ble en gjennomført som vanlig. I tillegg så ble det laget en egen undersøkelse som ble gjennomført fra 14. april til 7. maj og den rapporten publiseres 2. juni, alltså om bare en drøy uke. Og så skal Statistisk sentralbyrå, jeg har vært en del i kontakt med de, de skal prøve å sette opp et forskningsprojekt om læringsutbytte. De skal altså da se på bruk av digitale i ulike kommuner. Og om noen hadde et større læringsutbytte i våren 2020 sammenlignet med andre elever. Og for å måle det, så skal de da se på å oppnå på nasjonale prøver for 5., 8. og 9. klasse. Og når det da gjelder denne presentasjonen som jeg har holdt, så er det mulig å få tilsendt den på mail. Vi legger ut webinaret på våre sider. Det er altså FIX sine hjemmesider, og det enkleste er å skrive i nettleseren FIX, og så et mellomrom og ui.o, så kommer du til våre hjemmesider. Og alle dere som har vært med, og også forsåvidt de som ikke hadde anledning til å være med, men som var påmeldt, får en lenke til denne første delen av webinaret og de får også da selvfølgelig en lenke til den andre delen av webinaret som straks begynner. Det begynner nå klokka 3 og det skal altså dreies om internasjonale perspektiver på det som nå har skjedd, altså koronaskolen og disse 1,5 milliarder elevene som har hatt en eller annen form for hjemmeskole. Jag har lyst å bare benytte anledningen nå til å takke Marie Marianne Hagelgaard fra Høgskolen i Østfold for deltakelse og Siv Olsen Fjørtoft fra Sintef Digital. Jeg vet at begge dere arbeider med datamateriale deres, så er det mange andre som jeg også har grunn til å takke, som jeg har vært i kontakt med og som har delt data med meg og også foreløpig fund og som også selvfølgelig har publisert disse funnene i enkelte uh, aviser og slik ting, og så kommer altså de vitenskapelige publiseringene etterhvert. Med det så ønsker jeg Øystein Gillie, som er faglig leder i FIX, uh, å takke for denne første delen av webinaret om forskningen knyttet til digital hjemmeskole. Takk i Bjørn Bolstad for å på spørsmålene som har kommet ut underveis. Jeg har svart på et av de når det gjelder slides som skal deles. Og så er det bare å ta kontakt med oss, enten på e-post eller gjennom sosiale medier. Dere finner fiks både på Twitter og på Facebook selvfølgelig, og på den egne YouTube-kanalen som vi har. Med det må dere holde følge det at jeg har en liten dessert her og det er Aftenposten oppslag i dag og Pette Brantsegg i Sinterf og Marika Lyders og det gir meg en liten overgang fordi at de som kanske har stått for en veldig krevende livsfase i den siste to måned det er ungdommen og det er en slags introduksjon til webinaret som straks begynner og som altså foregår på engelsk med forskere fra Sverige Australia og USA. Vi tar 20 sekunder pause og så begynner webinar del 2.